اے بجا وے تسلیم میں مشہور ہیں ہوں کسائے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. ساس خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں نہ لاتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم السلام علیکم میرا نام بڑی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ آج تو اقبال دے ہے تو میں اس موقع پر آپ کو اقبال کے کچھ اشیاء سناؤں گی ہو نہ یہ پھول تو بل بل کا تر بھی نہ رہے میں غافلوں کے لیے پیغام ہے بے کا امتحان ہے تیرے احسار کا خود کا چشم اقوام سے مففی حقیقت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تری شکریہ Please like and subscribe our channel of Five Schools for Pokhara Campus on YouTube. You can also find us on Facebook with same title. So don't forget to press the bell icon to ensure timely notifications of our updates.